فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان طاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يرشى الصدرة ما يوش ما فاغ البطر وما طرى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعوا وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض يد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 وعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزواز وتوم وفر أخرى وان ليس انتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنات وأنه عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقلا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفًا أَفَمِن هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَهَم